Я б не звертав увагу на те, як він злаштовував е колективних членів ФФУ і перестав влаштовувати, бо залізти на голову дуже важко, і таке враження, що вони трошки іншими керуються факторами, коли голосують. Але ну, в реальності Коньков не влаштовував спільноту. Загальноукраїнський футбол, тим, що ну не зрозуміло, що він власне зробив за ці роки, що, що знаходився при владі, і зрозуміло, чого він не зробив, і з того, що заявляв, і з того, чого від нього вимагали. Через це, ну питань до нього маса, а відповідей на них немає, ми їх не почули за весь цей час. І зрозуміло, що там спільнота хотіла побачити, якщо вже не, не, не чує їх від, від Конькова, то побачити якусь іншу людину, яка принаймні е, усвідомлює і артикулює, що ці проблеми існують, що їх треба, оця ця проблема. Давайте ми і так спробуємо з не зробити те, це п'яте, десяте, е, е, хтось інший, хто принаймні ці проблеми підніматиме і з ким можна буде розмовляти. А що ви зробили? А ми зробили оце це добре, а от це, це вийшло, цього це не вийшло. Тобто, якесь просування відкрите. Зрештою, ми бачили тільки просування чиновників у медіапросторі. Перевибори можуть вирішити цю проблему і мали б вирішити цю проблему, але вони, судячи з того, як розвиваються події, не вирішать того, що вже зараз видно, що все буде вирішуватися не шостого, ну як, в принципі, логічно очікувати, а в кулуарах перед цим і вже зараз починається Така е, арт-підготовка, вже зараз е, м, конкретні люди, вже зараз починає просувати свою кандидатуру Андрій Павелко. І вже зараз е, видно, хто фаворит цієї гонки. І видно з того, як ця гонка відбувається, що принципово ситуація не зміниться. Змініть одні, одні люди, інші змініть обличчя. Не, це не буде перезавантаження, як, як обіцяють чиновники, на жаль. відіскоп Спортивне відео.